کرتا ہوں کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے ایسی سردی ہے دو کہ دو سورج دو بھی دہائی مانگے, مانگے جو پردیش میں وہ کس سے رضا